اشعلوا جمر المباخر للضيوف وخلي الدلال فالمحفل تطوف مرحبا واهلين ميات والوف بالحضور اللي لفونا سالمين جب عود فرح طول السنين